דערה, דערה פנטייסית משלי שלי בתוך כל הדברים דערה אנרגטית דערה בתוך כל האנרגיות דערה משלי בתוך הפחם הבוער הנוראה הדולקת בתוך כל צריכות האנרגיה דערה, דערה של אלף אמפר דערה, דערה נפיצה מנופצת כמו פצצה מתפוצצת דערה, דערה מעל המרחב, אני, אני קופץ מעל הזמן, הזמן. Da Lexus elektron, ion, ion, ion. Mareket shemesh biz eran pion, ion, ion, ion. Betoch peiluta buchnot, ion, galgalat בתוך הבוכנות, יון אני פועל על ברזל ומהירות, יון. יון.